יש לנו כאן מסה מסוימת. בעצם זאת מסה נקודתית. גם אם היא לא נראית כל כך נקודתית, היא נראית כמו מעגל. בכל זאת דמיינו שהיא מסה נקודתית והיא קשורה למשהו. היא קשורה חסר מסה. חוט חסר מסה מבחינה תאורטית. החוט חסר המסה קשור למסמר תקו בקצה השני. נניח שהכל נמצא על משטר חסר חיכוך ולמסה יש מהירות מסוימת. יש לנו של המהירות. המכוונת ומאונך לחוט המחזיקות ניתן להגיד שהיא מעונכת לכיוון הרדיאלי על בסיס זה יש לנו את של התן הזוויתי הערך המוחלט של התן הזוויתי שווה למסה כפול המהירות כפול הרדיוס אפשר להסתכל על זה בצורה אחרת כשמקשרים בין מושגים preciso לבין מושגים סיבובים ניתן להסתכל על תן הזוויתי המסה כפול המהירות היא התן הקבי הערך המוחלט של התנה הקבי הטיוון הזה כפול r לקחנו את המושג הקבי כפוך 1 ואנחנו מקבלים את המושג הסיבובי התנה הזוויתי תיאומת הקבי ניתן גם להסתכל על ההגדרה והונחים של מהירות זוויתי זה נובע מהעובדה שv שווה לומגה כפול r מציבים זאת ומקבלים את הנוסחה הזאת בסרטונים קודמים אמרנו שעל בסיס זה ובהנחה שהמומנט שווה ל-0 זה לא משתנה עודות עוד לכך ניתן להסביר מצבים מסוימים בהם ניתן לצפות בתחרות החלקה על קרח אם המחליקה מושכת את זרותיה פנימה בזמן הסיב מובוב ולא מופעל מומט, היא מושכת את זורותי הפנימה, הדבר הזה קבוע כי לא מופעל מומט כלשהו. המסה שלה לא משתנה, על כן היא תסתובב יותר מהר, וההפך יקרה אם היא תניף את זורותי על הצדדים. אולי לא הייתם סביי רצון כשדיברנו על זה לראשונה, כי אמרתי לכם, אמרתי שאם אין מומת כלשהו, קבוע, האלה קוראים. בואו נסתכל על זה יותר לעומק ונעסוק במתמטיקה של העניין. אני מקווה שזה יספק אותכם. בואו נסתכל על ההגדרה של המומד. הערך המוחלט של המומנט, נתרכז רק בערך המוחלט בסרטון זה, הערך המוחלט של המומנט. שווה לערך המוחלט של הכוח, המכוון בתיבון המונח, כפול הרדיוס, כפול R, מהו הכוח הזה? הקבור הזה שווה למסה כפול התוצאה M A זה שווה למסה כפול התוצאה בקיבוץ נזה התוצאה ניצח ניתן כי שינוי במיירות הזה חל קי הזמן אנחנו מדברים על רחבי מוקלות השינוי בระยะ מוקלט של המיירות בקיבוץ נזה הכל כפול רדיוס כפול א אם נכפיל את שני אגפים בדלתא-T, תקובע את זה בצבע אחר, תקובע את המומנט בירוק, נקבלים מומנט כפול דלתא-T, מומנט כפול דלתא-T, שווה למסה כפול דלתא-V, דלתא-V בכיוון המאונח הזה כפול R. מה זה הדבר הזה? מה זה? זה השינוי בתן הזוויטי. זה השינוי בתן הזוויטי. ישנה אנלוגיה מוחלטת עם המקרה עקבי, שאני מקווה שאתם זוכרים. בתנועה עקבית ישנו את הדבר הזה. אם מוקרים את הכוח ומכפילים אותו במשך הזמן בו מפעילים את הכוח, טוב, זאת בצבע אחר, אם מחפילים את זה במשך הזמן בו הכוח מופעל, אנו קוראים לגודל הזה נתקף. נתקף. זה שווה לשינוי בטן העקבי. השינוי בטן העקבי. אם לא מופעל כוח, לא ישום שום שינוי בטן העקבי. הטן העקבי לא ישתנה. יש שימוש טבע כנית. שימוש הטן העקבי. במקרה הזה, ניתן לנווה לאן הכדור ילך או דברים כאלה. יש לנו כאן משהו דומה. האנלוגיה לכוח בתנועה סיבובית, הוא המומט. זה הכוח כפול הרדיוס. אם לוקחים את המומנט כפול משך הזמן בור פועל, מתקבל השינוי בטן הזוויתי. אם לא מפעילים מומנט, אם המומנט שווה ל-0, זה אומר שדלטה L שווה ל-0, התן הזוויתי לא משתנה, התן הזוויתי קבוע. אם לא מפעילים מומנט, אם המחליקה לקרך המסתובבת אינה דוחפת, כדי לשנות את הסיבוב, היא אינה מפעילה מומן, אתן הזוויתי שלה יהיה קבוע, אך היא יכולה לשנות את קצב הסיבוב שלה על ידי שינוי בער. על ידי שינוי המרחק ער פנימה או החוצה על ידי ענפת הזרועות משחתן פנימה. בסרטון הקודם הסברתי שמחליקה על קרח היא מערכת יותר מורכבת ממסה נקודתית, הקשורה לחלב. ניתן להסתכל על המחליקה כאוסף של מסות נקודתיות. אני מקווה שזה משפר את שלנו